Ahojte, dnes vám poviem rozprávku. Rozprávka sa volá Janko a Marienka. Toto sú Janko a Marienka. Janko je chlapec, Marienka je dievča. A Janko a Marienka sú brat a sestra. Uh -huh. Sú brat a sestra a majú mamu a otca. Toto je mama, a toto je otec. Janko a Marienka majú mamu a oca a bývajú v dome. Toto je dom. Uh -huh. A mama, otec, Janko a Marienka bývajú v dome. Ale mama a otec sú chudobní. Chudobný znamená, že nemajú peniaze. Toto sú peniaze a mama a otec nemajú peniaze. Nemajú peniaze a nemajú jedlo. Majú málo jedla. Majú trochu jedla. V dome sú dve izby. Uh -huh. Mama a otec bývajú v jednej izbe a Janko a Marienka bývajú v druhej izbe a mama a otec nie sú dobrí. Mama a otec sú zlí a mama a otec sa rozprávajú. Uh -huh. Mama hovorí, ah, jaj, nemáme peniaze, nemáme jedlo, to je problém. To je veľký problém. A otec hovorí, áno, áno, to je problém. A myslím, že Janko a Marienka sú problém. Áno, Janko a Marienka sú problém, lebo Janko a Marienka veľa jedia. A mama hovorí, áno, Janko a Marienka veľa jedia. Janko a Marienka sú problém, áno, ale ja mám plán. A otec hovorí, o, aký plán? A mama hovorí, tu je les. Uh -huh. Les, les znamená veľa stromov. Toto je strom, aj toto je strom, aj toto je strom a veľa stromov je les. Tak mama hovorí Mám plán. Tu je les, veľký les a môj plán je, že pôjdeme do lesa. Všetci pôjdeme do lesa. Ja, ty, Janko a Marienka pôjdeme do lesa, ale Janko a Marienka ostanú v lese. My, ja a ty, pôjdeme domov, ale Janko a Marienka nepôjdu domov. Janko a Marienka ostanú v lese. A otec hovorí, o, super, to je dobrý plán. Tak mama a otec idú spať. Ale Janko a Marienka počujú, mamu a otca. Uh -huh. Janko a Marienka počujú, že mama a otec majú plán a Janko a Marienka sú šokovaní. Hej, sú šokovaní a Marienka hovorí: Janko, počuješ? Čo teraz? Čo budeme robiť? Janko hovorí: Neboj sa. Uh, Marienka sa bojí, to znamená jaj, hej, a Janko hovorí, Marienka, neboj sa, je to OK. mám plán, uh -huh. Janko má plán, tak, tu sú dvere uh -huh. a Janko ide von a vonku sú kamene malé kamene. Janko ide von a vidí kamene. Uh -huh. A Janko zbiera kamene. Zbiera, zbiera, zbiera a Janko má veľa kameňov. Uh -huh. Má veľa kameňov a ide do domu a Janko hovorí Marienke Marienka, neboj sa, je to OK, mám plán. A Janko a Marienka idú spať. Tak, mama a otec spia a Janko a Marienka spia. Ráno mama a otec hovoria Deti, ideme do lesa Uh -huh. Potrebujeme hríby, uh -huh. toto je hríb. Mama a otec hovoria, ideme do lesa, lebo potrebujeme hríby. A hríby sú v lese. Uh -huh. Tak, mama, otec, Janko a Marienka idú do lesa. Idu, idú, idú. Janko má kamene. A Janko ide, ale hádže kamene na zem. Uh -huh. Tak Janko ide a hodí jeden kameň na zem. Uh -huh. Tu je kameň. Potom ide napríklad 5 metrov. Uh -huh. 5 metrov a zasa hodí kameň na zem. A zasa ide 5 metrov a zasa hodí kameň na zem. Tak, tu sú kamene. Tu sú kamene. Uh -huh. Tak. A mama otec Janko a Marienka sú v lese. A mama a otec hovoria, Janko, Marienka, tam sú hríby, aha. A Janko a Marienka hovoria, kde? A mama a otec hovoria, tam, tam, ďalej, ďalej. Janko a Marienka idú ďalej. Uh -huh. A hovoria, kde, kde sú hríby? Mama a otec hovoria ďalej, ďalej, tak deti idú ďalej a deti hľadajú hríby, ale nevidia hríby, uh -huh. nevidia hríby. A Janko a Marienka hovoria, nie sú tu hríby, mami, otci, mami, otci, haló, kde ste? A mama a otec nie sú v lese. Mama a otec išli domov. Mama a otec sú doma. A Janko a Marienka sú v lese. Uh -huh. Tak, Marienka hovorí Janko, kde sú mama a otec? Kde sú a kde je náš dom? Čo budeme robiť? Čo teraz? A Janko hovorí Marienka, neboj sa, je to OK, mám plán. Marienka, vidíš kamene? A Marienka vidí kamene. Uh -huh. Tu sú kamene. Tak Marienka hovorí Áno, vidím, jej! A Janko a Marienka Idú domov, uh -huh. lebo tu sú kamene. Tak, Janko a Marienka nemajú problém a idú domov. A Janko a Marienka hovoria, mami, oci, ahojte, sme doma. A mama a otec sú šokovaní. Hej, mama a otec sú šokovaní, myslia si čo? Prečo sú Janko a Marienka doma? Čo? A mama a otec hovoria, hm, kde sú hryby? A Janko a Marienka hovoria, prepáčte, nemáme hryby. Tak mama a otec hovoria, zajtra pôjdeme zasa do lesa na hryby. Uh -huh tak mama a otec idú spať a Janko a Marienka idú spať. Ale mama a otec hovoria Hmm, zajtra ideme do lesa, ale Janko a Marienka ostanú v lese na 100%. Hej? Na 100% ostanú v lese. A Janko a Marienka počujú, Mamu a oca a Marienka hovorí, Janko, čo teraz? A Janko hovorí, Marienka, neboj sa, to nie je problém. A Janko chce ísť von a chce zbierať kamene. Ale Janko má problém. Dvere sú zamknuté. Mama a otec zamkli dvere. Tak Janko nemôže ísť von a nemôže zbierať kamene. Tak to je problém. Tak, Janko má nový plán. Uh -huh. Janko zoberie chlieb. Toto je chlieb. Janko zoberie chlieb. Chlieb je jedlo. Ale Janko a Marienka nejedia chlieb, Janko má plán. Tak, Janko a Marienka spia a ráno mama a otec hovoria Deti, ideme do lesa. Tak, mama, otec, Janko a Marienka idú do lesa a idú veľmi veľmi komplikovanou cestou. Uh -huh. Idú rovno, doľava, doprava, doľava, doprava, rovno, doľava. Tak, idú veľmi, veľmi komplikovanou cestou. A Janko nemá kamene, nie, nemá kamene, ale má chlieb. Tak, Janko zoberie malý kúsok chleba. Malý kúsok chleba a hodí kúsok chleba na zem. Uh -huh. A zasa. A zasa. Tak, tu je chlieb. Uh -huh. Tak. A Janko a Marienka sú v lese, aj mama a otec sú v lese. Ale mama a otec zasa hovoria. Uh, Janko, Marienka, choďte ďalej, choďte ďalej. Tak Janko a Marienka idú ďalej a mama a otec ticho idú domov. Uh -huh. Idú domov a Janko a Marienka ostanú v lese. A Janko a Marienka nevidia mamu a otca, kričia, Halo, mama, otec! ale mama a otec nie sú v lese, tak Marienka hovorí Janko, čo teraz? Janko hovorí Neboj sa, mám plán. Vidíš chlieb, kúsky chleba na zemi? Mhm. Ale Marienka nevidí chlieb na zemi. Prečo? Lebo v lese sú vtáky. Mhm. Toto je vták. Aj toto je vták. V lese sú vtáky a vtáky majú radi chlieb. A vtáky zjedli chlieb. Mhm. Nie, je tu. Nie je tu chlieb. Tak vtáky zjedli chlieb. A Janko a Marienka sú v lese a nevedia, kde je ich dom. Tak Janko a Marienka sú smutní, uh -huh, sú smutní a plačú. Sú smutní, plačú. Janko a Marienka sú smutní a plačú a chodia... Po lese. Uh -huh. Chodia po lese. Chodia, chodia a vidia dom. Áno, tu je dom. Tak, Janko a Marienka idú k domu. Ale to nie je normálny dom. Uh -huh. Je to perníkový dom. Perník Perník je jedlo, uh -huh. a perníkový dom, perníkový dom nie je normálny dom, lebo perník nie je normálny materiál na dom, hej, perník je jedlo. A Janko a Marienka sú hladní, chcú jesť, lebo nejedli chlieb, uh -huh. taký, zjedli chlieb a Janko a Marienka doma nemajú jedlo, tak sú veľmi hladní a idú k domu a Janko a Marienka jedia dom. Áno, tu je okno, tu je komín, uh -huh, tu sú dvere, tak a Janko je okno. Mňam, mňam, mňam. Marienka je strechu, mňam, mňam, mňam, no a jedia, jedia, jedia, a tu sú dvere, dvere sa otvoria. Mm -hmm. Hej. Dvere sa otvoria a vo dverách, v dome je žena. Uh -huh. Tu je žena a žena hovorí dobrý deň a Janko a Marienka hovoria dobrý deň, o, prepáčte, že jeme váš dom, ale sme veľmi, veľmi hladní. Tak, toto je žena a toto sú Janko a Marienka. A žena hovorí, Hm, ale kde bývate? Kde je váš dom? A kde sú vaši mama a otec? A Janko a Marienka hovoria, Nevieme, nevieme, kde je náš dom, nevieme, kde sú mama a otec. Hmm. A žena hovorí, Ó, oh, tak ste hladný? Áno, ste hladný. Dobre, dobre, ja mám veľa jedla. Uh -huh. Doma mám veľa jedla. Poďte, poďte. A Janko a Marienka si myslia, wow, to je dobrá žena a sú šťastní. Uh -huh. Sú šťastní, lebo si myslia, že žena je veľmi dobrá, ale žena nie je dobrá, je zlá a žena je kanibalka. Kanibalka znamená, že je ľudí, uh -huh. je ľudí, je deti a, no, a chce zjesť Janka a Marienku, ale Janko a Marienka sú naivní, myslia si, že žena je dobrá, tak Janko a Marienka idú do domu. Mhm. Janko a Marienka sú v dome a žena zatvorí dvere a zamkne dvere a hovorí Ha! Teraz vás zjem! Mňam! A Janko a Marienka sú šokovaní. Uh -huh. Sú šokovaní. Sú prekvapení. A plačú. Uh -huh. Žena má doma klietku. Toto je klietka. Uh -huh. A žena dá Janka a Marienku do klietky a zamkne klietku. Žena je šťastná, lebo má jedlo, mh, má deti a žena si myslí, deti sú veľmi dobré jedlo. Mh, ale žena má rada tučné deti, mh, má rada tučné deti, ale Janko a Marienka sú chudé deti. Žena si myslí, hm, ja mám rada Tučné deti, ale toto, toto sú chudé deti. Hm. Ale dobre, to nie je problém, lebo dám deťom jedlo a budú tučné. Mhm. Budú tučné. Tak, žena má plán. Dá deťom jedlo a deti budú tučné a žena... Zie deti. Žena hovorí Jankovi. Janko, daj mi prst. Toto je prst. Uh -huh. Toto sú prsty. A žena má problém. Nevidí dobre. Uh -huh. Potrebuje okuliare. Tak žena hovorí. Daj mi prst. Tak Janko dá žene prst. A žena chytí prst. Chytí ho a hovorí O, oh, to je chudý prst. To je veľmi chudý prst. Dobre. A žena dá deťom jedlo. A každý deň žena dáva deťom jedlo a každý deň hovorí Daj mi prst. A chytí prst. A každý deň hovorí Oh, to je veľmi chudý prst, to sú veľmi chudé deti. No, ale deti sú tučnejšie a tučnejšie a tučnejšie, ale Marienka je veľmi inteligentná. Uh -huh. Je veľmi inteligentná a v klietke je malá kosť. Toto je kosť a tá kosť je veľmi malá a veľmi tenká. Tenká znamená chudá. Uh -huh. Tak, Marienka zoberie kosť a hovorí Jankovi. Janko, nedaj žene prst, ale daj žene kosť, dobre? Janko hovorí dobre a žena každý deň, uh -huh, každý deň hovorí, daj mi prst. Ale Janko nedá žene prst, dá žene kosť a žena chytí kosť a hovorí, jaj, to je chudý prst, to sú chudé deti. Jaj ja nemám rada chudé deti. Mm -mm. Chcem tučné deti, tak nemôžem zjesť také chudé deti. No, tak každý deň žena hovorí, žena kontroluje, mm -hmm, žena kontroluje, či sú deti chudé alebo tučné. Ale každý deň Janko dá žene kosť. Uh -huh. Tak, žena je smutná, je smutná, lebo chce tučné deti. No, a potom žena hovorí, no, ja nemám rada chudé deti, mám rada tučné deti, ale som veľmi, veľmi hladná, som veľmi hladná, tak dobre, zjem chudé deti. Tak, a žena chce zjesť Janka a Marienku a žena má doma pec. Toto je pec. V peci normálne pečieme chlieb alebo pečieme pizzu, ale žena... Nepečie chlieb a nepečie pizzu, lebo je kanibalka, tak chce upiecť deti v peci. Tak, žena urobí oheň. Toto je oheň. Žena urobí oheň a otvorí klietku. Uh -huh. Otvorí klietku, vyberie Janka a Marienku a chce upiecť a zjesť Janka a Marienku. A žena hovorí Marienke, Marienka, skontroluj oheň. A Marienka je veľmi, veľmi inteligentná, tak Marienka hovorí, čo, ako, e, ako mám? Skontrolovať oheň, neviem. A žena hovorí, ah, aha, takto. A žena ide k peci a v tom momente Marienka strčí ženu do pece. A to je koniec. Čaute.